Hey, hey, hey, hey, ليلة الحادية عشر تطلع طفلة من المخيم خلينا نعرف منو هاي الطفلة ومن اللي دازها مش عدها طالعه هذا وين رايحه وش تريد؟ القمر فوق الشريعة ومن خطوف ضيه، القمر فوق الشريعة ومن خطوف ضيه وقا من الطعن بس نفس برية بهذا الجو بهذا الظلام بهذا هدوء ومو مهم عندك تلطم ما تلطم على راحتك على بس خلي بالك وين الحجاية القمر فوق كل ومن خطف ضيه وقا نفس برية، انتج اقوى على روح الصوت علوية، انتج اقوى على روح الصوت علوية، يقل العلوية اللي جتك أبو فاضل يقلها خطر هذا الدرو من وين دي جنيه صغيره جابت هنا زعل ونخب الواق وصفة أنا خلواي شو تبجين وصفة أنا خلواي بس قفاضل جمد الدم علي ما يعرف هاي القفلة منين ومنو فبدأ يسالها يقلها صوتك مو غريب وبيتاليفتي صوتك مو غريب وبيتاليفتي يا غيرون هذا الصوت صوت اختي صوتك مغريب وبيت سليفتي قبل لا موت قول بساع يا انتي. اخر لحظات نفاد إي صوتج مغريب وبيت سليفتي قبل لا موت قول بساع يا انتي. قوات الله على رقبه يا لتعبتي يا الصغيرون هذا الصوت صوت اهتي ما كشفوف وشلون وهذا الصوت لمعا ما كتف وشلون وهذا الصوت لما حكشيك بملوحة ملوحه وريحة صباي صباي حكشيك بملوحة ملوحه وريحة صباي لوحه وريحه صبار رح تقترب هاي الطفله بغفاك اقول لك انا يا هو ليش تتعذب اقول لك انا يا هو ليش تتعذب ما غلطان خالي انا بتزين اقول لك انا ياهو وليش تتعب ما غلطان خالي، ما غلطان خالي، خالي، ما غلطان خالي, خالي. ما غلطان خالي. انا بالزين، شعندك جاي الك ودتني امي والخيم تلهبني كزري زينة تقوله لك من تنا عم الخدر يتسال لك من تنا الخدر يتسال وقال الطايح المال قال الطايح الماي ودت لك نعي وياي شنو هذا النعي؟ على وهو اسم الله على الوي اسم الله على اللويس اطيحي بطيحة الوايس هنا يا يا وياك العمر خلص ويا العمر خلص يا بخوات مثل شو ضاعت الخوه عجوزان وجيتك للنار قوه ولا تهن على راسك يا ظلم أي انا شويه وقمت عنك ليش خفت لا انشتهم يمك يمك, يمك, يمك يمك ليش قامت زينب صيحوا لزينب طلعوها رقق الله بها اخوها لو بتات حيل ضربوها سبوا الزجيه وشتموها وين الحياه اللي حشموها خل تفزع خذا وزيانه بسبوها انا مشي الدرب ما مشيت الما ما مشيت انا مشيت انا مشي الدرب ما مشيت وقامت بتون العاقل متون ليش هم كانوا ضوعوا في المات فار العمر موزي ألا طال والموت مول المات المن للظال للظال <تصفيق> فار العمر موزي ألا طال والموت مول المات للظال أنا مشي الدرب والما مشي وشتال خير الرافقية ما اقول لك انا يا هو تتعذب ما غلطان خالي انا بالزين الك ودتني امي والخيب تلهب تلهب من خيبه لخيبه علي قل لك من جنابه الخدر يتسائل وقالت الطايح الماي ودت لك نعي ويالي تعرفت للحكي وللفزعه الشراي تعرفت للحكي وللفزعه الشر الشر باظت لك؟ منقلك قوم بالله شلونك أضيدك منقلك قوم منقلك قوم بدو من أقوم الخاطر انخو أقوم الخاطر انخو أقوم خالي الخاطر رقيق الخاطر العلويات قوم أبو فاضل خاوي، ابن قل لك والله شلونك قضيتي يا الأكبر من حجينا شنهيلي فيدي بعد صدق بعد خالي خالم امي غريبة وكلش دريدة، خالم وحيدة وكلش دريدة، خالم امي وكل وكلش دريدة، خال امي غريبة وكلش دريدة خالي انا منها مهضومه شنو المهضوم؟ موش الخالي النومه النومه نايم والعلاوي دورا نفياني نايم والعلاوي دورا نفياني خالٌ من غفك وانتهي بيتنا. شو تريد من غفك وانتهي عذرا مولاي يا صاحب الزمان، خالي من غفك وانتهي خاوي شفت وادم غروب تفتر بخيماتنا خال نحجة غثك وانت هيبتنا شفت وادم غروب تفتر بخيماتنا كلمة فشل هينا قبال <متغلق> ركضتنا على كبر الهيمه طشت لمتنا على كبر لمتنا شلون طلعت؟ علي يا أبو علي وركاض ما ندري الطريق منين من العدلين نتكتر نعثر قمنا بالميتين عثرنا بكل ضحايا القابس ما عثرنا حسين ليش ما عثر الحسين؟ من قد ما نعمل خيل صدره من قد ما منعمل خيل صادره الطفل ما يعثره بصدره ويعبره مطشرين الولي لحق يا علي قل ويايها مطشرين الولي لحق يا طاح لي لحق يا علي يا شدة النسوال شدة ركض وتهطرن وحده على رحله من تالن ونهيك <تصفيق> لحق يا علي على كبر الهيمه طش ذيج لما قلت المهم راح امشي اهلال عندك كلمة <تصفيق> قال عندك كلمة تنقال سكتة تعذب أمي سولف وياي سكتة تعذب أمي سولف وياي سكتة تعذب أمي سولف وياي سكتة تعذب امي سولف وياها قد عليها ابو فاضل بس راح يحاجيها ابو فاضل شنو عند حجايه خالد دنه قلت عند حجايه خالد دنه قلت شنو هاي الحجايه؟ حق ضيم الحسين هواية حب وحق ضيم الحسين هواية حب وبعد قليلها لها وبجفوفه حلفه امنتك خالي وهيبته تراه بكتر ظلتك كبير علي ظل آنا اتقطع على اسمك يوصيها بعد يقولها قول لي خالي قول خالي صح خالد قمر بس امك سماي صح خالد قمر بس امك سماي سماي